Ці журналісти йдуть до Верховної Ради і обходять це прекрасне місце. Ми нарешті прийшли на сесію Києва Ради. Який є рівень організації? Чого депутати туди приходять? Зараз для вас це й вияснимо, то що скоро вони підуть, а ви так і не дізнаєтесь, кого туди навибирали. Перший дубль. ознакомітельний. Чому? В помощи, знають, що їх так трудно. Уяляйте людину, у якої перео. Давайте на це звернемо увагу. Дякую. Бадякую за увагу і вас ставлюся і які ви підняли сесія виглядає отак. Вот а люди чекають. Багато років приїжджаю за земельною ділянкою, як проголосують на право власності. Для мене це ну, означає нове життя, тому що офіційно я офіційно без Хатько. Вони всі виходять кажуть, що вони нас підтримують, а як проголосують – це побачимо. Як взагалі оцінюєте їх роботу? Для того, щоб сказати, як це, треба зрозуміти, що це. От я що не зрозуміла. Краще підійти до якогось депутата і запитати, що там. Ой, ні. Добрий день. Я є депутат. Не депутат. Я тільки учусь, але справжня дружба робить чудеса. Я Каріна. Я Людмила. Дуже приємно. Чим найбільше пишаєтеся? Парком Наталка. Це було проведення метро «Новеногратор» і саме з мого першого подання почалось повноцінне фінансування цих робіт. Ми змогли через депутата создати пряму зв'язку адміністрації і граждан міста Києва. Тут сколько людей тут с плакатами стоят, кажут по три руки тут стоят и ничего не otrzymują. Если люди находятся здесь, значит у них в потребности в еде. В тепле и во всем остальном уже созданы. Этот мужчина, он Безоп... на коляске, Безопасно. он сказал, что он живет в гаражей. Давайте я вас отведу до него, познайомлю. Мы обязательно, все вопросы, которые касаются граждан, обязательно голосуем. Поэтому вы можете не переживать и не находиться здесь. Мало того, что я вам скажу, что в связи с тем, что в первой половине дня К сожалению, сессии не было, то земельные вопросы, особенно того раздела, где громадяны, сегодня рассматриваться не будут. Спасибо. Спасибо да? Ну, я Розкажіть, як проходить ваш день? От ви приходите на роботу? Що вам потрібно зробити? Не можна називати Київраду роботи, тому що всі депутати тут на громадських засадах. Вам закажуть, ви такий поганий, ще щось на вас скільки од негативця, а ви за це ще гроші не не отримуєте. Не отримуємо. всі такі, Це такі альтруїсти. Депутати поділяються, як правило, на декілька категорій. Перша категорія – це альтруїсти, такі навіжені, як я. І друга частина – це які репрезентують чийсь напрям діяльності на будівельний бізнес, наприклад. А ви можете нам когось показати з другої категорії? Це не секрет, але це некоректно буде. Вони Най... найемоційніші, здається, там були. Та ні, я не дуже емоційний. Що їх отак трусить? Але коли це питання стосується людини, ну, наприклад, у нас зараз гриф, і в цей момент я дізнаюся, що вона закриває саме швидкі, ну не закр закривають, а скорочують працівники. Тому мене це емоційно, звичайно, я реагую, бо ми навіть і не виконуємо те, що маємо виконати. Ви пам'ятаєте той момент, коли я в вашу голову, прийшла світла думка стати депутатом. Депутати вирішили балотуватися після своєї служби на фронті. І, власне, для того, щоб захищати Україну як і на фронті, так і тут, від тих корупціонерів, від тих деребанщиків, від тієї п'ятої російської колони, яка, в тому числі, присутня в цьому залі. Один із представників цієї п'ятої російської колони, Гордон, був такий депутат від «Солідарності», за нашою активною позицією, не витримав її і був змушений скласти мандат. Ви його били? Ні. Переконували. Погає, що б'ються у вас тут? Більше штовханина, це максимум. Це, сунь, це до Верховної Ради, вам до Верховної Ради на бій. Все-таки працює така, принаймні, принаймні поки що взаємна повага. Ну, ну та геть, ні бійок в тобі, ніяких криків, нічого, ні розборок. Ясно, що журналісти пхнуться в ту Верховну Раду. Але заради вас я буду ходити до Київ Ради, щоб познайомити вас з кожним, кого ви обрали, і щоб ви Зрозуміли, хто достойний, а хто недостойний. І в жовтні не помилилися.